У Кушугумській лікарні обслуговують жителів трьох селищ, які належать до Кушугумської громади. Обслуговування задовільно? довільно все все в нас сострай. Гут назад закрили поліклініку. Сейчас її відкрили благополучна. Рік тому закрили поліклініку, зараз відкрили. Начебто все почало налагоджуватись. А зараз хочуть її перевести на платно. Для чого? Кому це вигідно? Немає у нас людей, які б могли платити нормальні гроші за те, щоб їх лікували. Соціальний пакет повинен працювати для людей. І лікарі повинні працювати, а не хвилюватись, що їх виконуть на вулицю. таку поліклініку вистроїть держава. Ось таку поліклініку вибудувала держава, а тут все разом збило в одну купу. Це цілковитий бардак. І діти, і хворі, і хто з температурою. Тут більше можна захворіти у цій поліклініці. Образливо одне – вибудували для селища таку лікарню, я не знаю, хто там і що зараз забрав, що залишився лише оцей коридор. Тут повинні лікувати людей безоплатно, не за гроші, а безплатно, тому що пенсіонерам взагалі на життя не вистачає пенсії». Ось так наприкінці грудня приймали пацієнтів із ознаками інфекційних захворювань та підвищеною температурою. «Температура, в принципі нормальна сухо, нічого не капає. Так особливо нічого, ну, тільки що ми знаходимося у підвальному приміщенні. Ну, а так, в принципі, нічого. У приміщенні лікарні серпня 2021 року працюють дві медичні установи: комунальне підприємство первинної ланки та товариство з обмеженою відповідальністю Кушугомський медичний центр Добромед, каже селищний голова Володимир Сосоновський. Це товариство було створено в, почало з березня місяця створюватися, коли вийшов закон про державне-приватне партнерство, і, що дало право інвесторам допомагати в вирішенні питань соціального та медичного характеру саме на територіях. Ну, звісно, що зі своїм якимсь прибутком. Вони вириховували, їм підійшло. Значить, ми вступили в створили це товариство, зайшли статутним капіталом, там був мільйон, у нас 300 тисяч – 30 відсотків селищна рада, 70 відсотків приватний партнер. Але прибуток, який в подальшому буде розподілятися, буде розподілятися 50 на 50. Що нам дає це? Це дає нам право, яке, що ми товариство, яке гроші накопичує, заробляє, воно нашої да створене, воно буде оплачувати за комунальні. Директорка Кушугумського медичного центру Анна Солодум каже, на утримання будівлі лікарні з серпня до кінця 2021 року заощадили бюджету громади близько 800 тисяч гривень. Нині медичний заклад, який вона очолює, надає людям, які уклали декларації, безоплатні послуги первинної медицини. Це прийом, консультації, призначення лікування, обстеження, вакцинація згідно календаря щеплень, доступні ліки загальний аналіз крові, сечі, глюкоза та холестерин. Управління нерухомим майном лікарні, згідно з рішенням Кошугумського селищної ради, передано Кошугумському медичному центру, де засновником, окрім селищної ради, є товариство з обмеженою відповідальністю DreamNet. Згідно зі статутними документами, воно спеціалізується на проводовому електрозв'язку. Я вважаю, що були порушення законодавства, при передані в управлінні цього майнового комплексу Кушумовської лікарні, який вартість з обладнанням майже з мільйонів. І що вважає таке рішення, не відповідає інтересам громади, оскільки громада втрачає кошти, які могла отримати отримувати від оренди, втрачає медичну допомогу. Представники фактично, приватної структури коштують чотири поверхи цієї лікарні. Тому я виклав свої. Бачення цієї ситуації, можливі порушення законодавства, своєму департаменту звернення до прокуратури Запорізької області для реагування. І вже прокуратуру було прийнято рішення, вони дійсно вбачають, що є ознаки порушення законодавства і порушення інтересів жителів громади, самої громади. І звернулися до суду з позовом щодо скасування цих противоправних рішень громади та, і повернення майна саме з управління приватної структури власність вже саме для розпорядження з селищною радою. З приводу тих листів, які пише депутат, який де у нас є, було засідання комісії, яка була створена губернатором, було розгляд питання щодо правильності там, обслуговування товариством, яким ми створили селищної ради і приватного партнера, згідно закону про приватне державне партнерство. була Ця комісія проведена, було два засідання, перше виїзне сюди, друге було в кабінеті першого заступника шостого Володимира Володимировича. Яких зауважень зі сторони комісії не було з приводу там, юридичних, ще якихось питань. Одне було зауваження, ми разом були з головним лікарем первинної медицини, зауваження з приводу обслуговування людей на підвальному приміщенню, що воно якісь там норми порушує. Інформаційний запит щодо ситуації у Кушугумській комунальній лікарні. Кореспонденти Суспільного. Надіслали до облдержадміністрації. Зауваження обласної комісії виправили. Сказав сьогодні відеозв'язком голова Кошугумської селищної ради Володимир Сосуновський. Ми ліквідували той карантинний карантинне приміщення, яке було в півподвальному приміщенні. Ми його перенесли на перший таж, де сьогодні вже проходять люди свої обстріли. На сьогодні підтвердження прийшло, що нам надають на наше товариство вторинну ланку медицини. Тобто, те, те, до чого ми йшли, сьогодні відбулося і вже почало працювати. З кінця січня ми вже залучаємо, будемо брати на роботу ще лікарів вторинної ланки медицини, де будуть надаватися безкоштовні послуги. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.